Хмельницький речовий ринок працює, як зазвичай, Підприємиця Олена каже. Кожна людина має право на працю, нам треба дбати за свої родини. Ми не можемо відсидіти у вічному карантині. Зрозуміло, що просто так ця хвороба не відійде, карантином ми її не пересидимо. Олена говорить, вона двічі отримала щеплення та має про це сертифікат, який, каже, в неї ще ніхто не запитував. Ні, ніхто ще не запитував, але якщо мене запитають, в мене є паспорт, заведений в дію, в мене є на телефоні показати, І з цим проблем немає. Виконавчий директор Асоціації хмельницьких ринків Олександр Сніховський розповідає, перевіряти ковід-сертифікати адміністрації ринку не має повноважень. Та підприємці поінформовані, за яких умов можуть працювати. Хто хоче працювати, будь ласка, працюйте. Але за тих умов, що я назвав, або вакцинація, або протест або документ, у вас є, вибачте, відповідні антитела. Правильно, неправильно, порушені конститулні прав, але ми поки що виконуємо те, що мусимо виконувати, нам задача, щоб працювали ринки. Підприємець речового ринку Ігор погоджується, ринок має працювати. Людям треба працювати, бо якщо не будуть працювати, то не буде чим платити за комунальні послуги. Та додає, сам він не вакцинувався і не планує. Я проти вакцинації. Ну, боїтесь. Я не боюся, але не хочу, бо я вже після 50 років вже серце коли. Олександр Сніховський каже, всі працівники адміністрації ринку вакциновані, а відповідальність за імунізацію суб'єктів господарювання – на них самих. Сьогодні штраф 17 тисяч гривень суб'єкту підприємської діяльності. Якщо це працівник адміністрації буде, чи що, 54 тисячі. За його словами, працівникам створили зручні умови для вакцинації на ринку. Продавчиня, яка не називає свого імені, каже. Усі, майже всі вже вакцинуються, майже всі. Тут в нас відкрили, то вакцинуються всі люди налякані. Сама ж вона, каже, не щеплювалася за станом здоров'я. Олександр Сніховський додає, тепер можна взяти сімейного лікаря довідку про протипоказання до вакцинації. Верховна рада. Комітетом і на рівні Верховної Ради разом з Кабіною прийняли нарешті ще одне рішення, яке мало бути би по логі, раніше. Визначено 16 типів хвороб, при яких не рекомендовано, скажімо так, вакцинація. Хмельницький продовольчий ринок, як і речовий, працює за звичайним графіком. Контролерка Жанна розказує. Останнім часом майже всі в масочку, декому буває, виключно хтось забув, можливо, там на підборіді хтось одягнути, а так питань немає. Директорка ринку Наталія Ямбурко показує папір. На ньому підписи підприємців та продавців про їхню обізнаність правилам червоної зони. Ми на території ринку вже сім разів запрошували мобільну бригаду медиків. Наші підприємці та продавці могли провакцинуватися, півтора тисячі осіб змогли це зробити, не відлучаючись від виробництва. Нас постійно перевіряє Держпродспоживслужба, нас постійно працівники поліції перевіряють, контроль постійний. Підприємниця Світлана говорить, має два щеплення та ковід-сертифікат. Хто не вакцинувався, то не ходить просто зараз на роботу. Це так, кожен має право вибору. Ти бачите, багато робочих місць вільних. Працівниця кав'ярні серед місті Хмельницького Ірина розповідає, як працює заклад громадського харчування в червоній зоні право перевіряти, але ми запитуємо, чи є ПЛР-тесту відвідувачів, чи є хоч одна доза вакцинації, чи є антитіла наявні між столиками і між відвідувачами має бути дистанція – 2 метри, і постійно дезінфікуємо всі столики, всі стільчики, ручки. За її словами, усі працівники кав'ярні двічі щеплені від ковіду. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.